يا مساء الانوار عاملين ايه يا رب تكونوا كلكم بخير كل سنه وانتم طيبين بقى بمناسبه دخول الشتاء الجميل الرائع اللي مش حزين خالص انا النهارده جايبه لكم بقى شويه حاجات كده موديلات عفش وديكور 2021 يلا بينا نبتدي قبل ما نبتدي كده ما تنسيش تعملي اشتراك من تحت الزرار الاحمر ده ولايك وكومنت جميل منك باي باي